فيديو מספר שלוש, كان דוקטור דרימיר. אז דיברנו על סטרס, אבל מה סטרס הופסה בפועל באמת? הוא לכם את גלי המוח. גלי המוח משנים לכם את המערכת ההורמונלית. ואם אתם במות של סטרס, גלי מוח של סטרס, המערכת ההורמונלית שלכם נכנסת להגנה והתקפה כל הזמן. המערכת, זה הולך על חשבון המערכת החיסונית שלכם, על חשבון הרגשית שלכם. ואם אתם נשארים יותר מדי בסטרס, גלי מוח. והמערכת הורמונלית, אם הזמן נפגעים, וממשיכים לרוץ, כאילו שאתם כל הזמן בסטרס, זה פוגע לכם בנפש, זה פוגע לכם בגוף, זה פוגע באיכות חיים שלכם. שנו את המוד, את החשיבה, את מה שגורם לסטרס, גלי מוח שלכם השתנו, המערכת הורמונלית שלכם תירגע, וכך גם נפשיכם וגופכם. תודה.